Ahoj, vítejte, spoření nás baví. Dneska si vyrobíme pelkána. Budeme potřebovat černou fixu a barevný papír ve tvaru čtverce o straně 20 cm. Otočíme si papír a přehneme. Otevřeme. Tady ten roh dáme sem. To i s druhou stranou. Tady tomu tady se říká dračí základ. základ. Ještě jednou. Teď se otečíme na druhou straně a tohle si to přehneme, aby tady ta špička byla tady u toho rohu. Vezmeme tu špičku, aby asi o takovýhle kousek přečnívala. Přehneme. Točíme. A pomalu vytahujeme. Teď už uděláme jenom ocas. Máme ocas. A uděláme ocasy. A takhle, co to může vypadat. Tak ahoj!